මේ නෑ නේද මේ දෙરેදක් වාහන වලියට නේද හරි ඔව් ඔව් ඔව් ඕකේ ඔහ මින්ද ඔමින්ද මල්ලියෝ මෑ නෑ මගේ මහත්තයා නෑ කඩේට ගිහිල්ලා ඒ දා ඒ හවස 6:00යි 6:00යි කල්ලිද කියලා මගේ කඩේ දිගින් ගියා. ගෙදරින් කි මොනාරි අඩපු හරියෙන්ද ඇති. ඒ යනකොට මේ අලියා වුල්පට කින කෑල්ල තියෙනවා. ඒ කෑල්ල කැඩේ හිටි. අය ආමාරිට නෙනකොට මේ ඇවිල්ලා. පාර දිගේ ගියා. ගෙට පිටිපස්සෙන් තමයි ඒනකොට මේ බාලොත් එක්ක නම මේ බලන්න පොඩක් ඉදිටයි ලබනකොට අලියා පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයා දුවන්න ගිහලා තියෙනවා ගේ ඇති කුස්සියට ඇතුල් වුණා ඉතර ඇදලා ගහලා මීටර් මයිතන 10ක් විතර ආයතර 20කට පාගලා කාලා ගිහලා අවට තැටි කෑ ගහලා තමයි එළව ගත්තේ අලිවිඩි ගහලා මේ ටිකක් කළනකොට අලියා ගියා විපස්කේ අවතකට කොම ඇවිල්ලා බල්ල ගෙයලගේ බැලුවා බගින්න හොයන්නේ නැහැ අනිත් පාර වත්තයරේනේ හොයින්කොට නැරලා හිටියා යන්න දෙන්නේ නැහැ پاගල බඩදල් ලකරන සීරුම දෙයි මෙතන තමයි අපි බලොනාරේ දිස්ත්‍රික්කයේ අතරගල්ල ග්‍රාම සය වසමේ මිනිපුර ගම කොටසේ කතා කරන්න නම් දෙයක් නෑ ඇත්තම අලිවැඩ කියලා ගහලා තියෙන අලිවටක් වනජීවීයෙන් මොනව කරනවද කියලාවත් හිතා ගන්න බැරි තරමට මොකද අලිවට හැමදාම යනවා වැඩ කරන මිනිස්සු යනවා ගිහිලා සුද්ධ කරනවා මොනව යනවා ඒ වුණාට 365 දවසම අලි යනවා මොකද අලිවට ගහලා තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ පොඩි කරන්දකව ජති කැක්මනෑ කරන්ද අරය අලිවට තියන අලියක් බහිද තුන් හට ස්ථාව මලය න මේ වන ය ක කියලන කෝල් තුන්න එකක් කෙන්න්න අලියද මිනියක්ක් මල්ලා ගයත් අියෙක් මරව ම කී එක නිල අරක් නෑද හතා කර වැඩන්නෑ කතා කරන්න මොන හර සතකුට හානියක් වුුණත් එක ගැනවවා තරන්කට ගන්න ගමයෝ ඇරක න හිර කරන්න ැඩ හර ක්කම කරනවා මි හක් ැරු ක හද න්න වනජීවිකෙන් එනවා ආවා කැබ් එක හරව ගත්ත ගියා මේකේ අලියා ඉන්නකහෙර මුන්ට වැඩක් නැහැ මුන්ට කතා කරන්න වචන නැහැ ඇත්තටම මේ වව පාලනය කරන්න බැ인다 මේ අලි වටවල පුළුවන් එකුණ දීපිය මේකට දාලා හරියට කරන්ට් එකට කරන්ට් එක මුන්ට හරියට දාන්න පුළුවන් පුළුවන් කෙනෙකුට දීපිය ඔච්චරයි කියන්නේ මේ ජනතාව චූටි දරුවා ආගියතේ ඉන්නවා හැම ගැදරකම වෙන ගංගොල වගේ මේ වගේ පාසු ගන්නෑ කඩේ කඩේ යන්නවල සෑහෙන පොජරා කරගෙන යන්න තියෙන කැලේ පාරවල් වල මිනිස්සු යනාලා පන්ති යනාලා ළමයි හන්දාවට එක් කරගෙන ඉඳ ගෙදරින් යන්නවනේ ඔය එනකොට පාරක දියුණක් හැබැයි අලියෙක් යරව ගෙනේ අතර වටේ ඉන්න නිර්දාරියයි වැඩන්නා කතා කරන්න දෙන්නයි කතා කරන්න ගියොත් උ ඉදවැඩිය දේවල් තියෙන කියලා ප්‍රයෝජනයක් කලින් අලි වට මිනිස්සු ගමේ මිනිස්සු පෙරලාන්න කලින් අලි වට තීරණයක් ගත්තත් වෙන්නේ කනු නැන් ගැලවිලා වැඩන් නෑනේ මෙහෙම අලි වටක් මොකද? අලිය ඇවිල්ලා අලි වටක් ගහලා කරන්ට් එකක් තියද්දී ගරේ වෙනසුයිල මරදාලා යන මොකද්ද යලි වටේ තියෙන තේරුම? වැඩන් නෑ අලි වටක් ගමඩ. ඕන්න නෑ අපිට අලි වට. හරියට අලි වටක් දෙන්න පුළුවන් නම් දීපියෝ නැත්තම් ඕව නෑ අපිට. ඔය දින මේක අලින්ගෙන් ගහන වූ ගම. මේක මේ මහත්වෝ මේ අලි වැට කියලා අලි වටක් මීට අවුරුදු කීපයකට පෙර මේ අලි වට කරේ. මේක අලි වටක් මේක රෙදි වණන බැලක්. రెడ్డిව රෙදිවනන්න පුළුවන් වැටක් කියලා තමයි තීරණය කරන්න පුළුවන් මේකේ කරන්ට් එක නැහැ මේක හවසනකොට අතින් අල්ලන්න පුනුවන් මේ එක කණුවක් මේ වනජීවී මේක සම් මේ කරන මේ නනතු කරන එක කණුවක් 30000 වාරයක් මං හිතන්නේ ඔස්සලා නැගිටිනවා ඔ උදේට අවිලා වැටලා තියෙන කණුව නැගිටිනවා ගල් දෙකක් තියෙනවා තමයි මේක මේ නනතු කරන්නේ ඒකත් හවස් තුනේ හතර වෙනකන් ඒ ගැට ගැටු කරනවා ඒකල මේ මිනිසු ගැන කිසිම කෙනෙක් හිතන්නේ මේකන මේ මේක විදුලි වැටේ කරන්ට් එක නැහැ කවදාවත් කරන්ට් එක නැහැ බොරුවට නිකන් මේක මේ නඩත්තු කරන කට්ටිය પડી ගන්නවා කරයි මේ කටියේ මේ මේ කිරීමට කිසිම මේ ගැටීමක් දරන්නේ මේ මේ මේ මරණේ මේ අවසාන මේ හත අට වැඩිය ජනතාවක් මේ ගමේ ජීවත් ජීවිත හානි වුණා මේක පළවෙනි මරණෙත් නෙවෙයි අවසාන මරණෙත් අද අද වෙන්නට පුළුවන් හිට වෙන්නට පුළුවන් ජීවිත තව කීයක් අපි බෑගහපත් ඉල්ලන්නේ මේ වන ජීවී ඉලදාරි මෙහෙට වඩා උනන්දු වෙන්න ඕනේ. මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මෙතුම්ල්ලා උදේට ඇවිල්ලා මේ පඩි ගන්න නමින් අනත්තු කරනංශයට මේ පඩි ගෙවලා අලි යතල්ු කරන කණුව ගල් කැට ටික තියලා හිරකලා යන්නේක නෙමෙයි යුතුය. මේක සක්‍රිය කරලා අපි කියලා තියෙන 16 එකක් දාලා මේක උපරිම ධාරිතාවකින් යුතුය කරන්ට් එකක් මේකේ කරලා මේක ගම ආරසය කරලා දෙන්න මේ අලි වට කරන්න. මේක වැඩක් මේක මේ ගමට මේ මරණීය විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට අලි ගහලා ජීවිත 6කට වැඩි කෙනෙක් 6 දිනකට වැඩි ගමෙන් අපිට නැති වෙලා මේ වල් අලි ප්‍රහාරයෙන් 2010 ඉඳලා ඉල්ලීම් ගමට අලි රටක් ඕන ගමේ ජීවිත අහානියට ලක් නිසා මාhtenediෙන් 2015 අපිට අලි වැට ලැබුණේ ඒකත් කිලෝමීටර 7ක ඒ කිලෝමීටර 7ට ආ 28 ලක්ෂ 773ක මුදලක් තමයි පාස්සුනේ. මිනිපරගම ගොවි සංගධහනේ හැටියට අපි තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමට මූලිකත්වයක් ගත්තා. මේ මූලිකත්වය ගත්ත අතරේ මහවැලි අමත්‍තුමාගේ ඉල්ලීම මත අපි ඉල්ලුම් කරා මේ කිලෝමීටර 7 4 ගල්ලව මිනිපරගම ගම්මානේ ඉඳලා ආරම්භ කරමු කියලා. මේ ආරම්භ කරපු දිනේ ඉඳලා ඉදී උනා වාගේම ඒවා පියාත්ම කෝනේ අක්මිතාවෙන් තමයි ඒක හැමදාම පවත්තාගෙන යන්න සිදුවුනේ. අපි ඉල්ලුම් කරා මේකට වනජීවී සිවිල් ආරක්ෂකයකට මේක පවත්තාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ගමේ අපි සල්ලි කරලා මේ අලිවැට පවත්තාගෙන ගියා. ගමේ ජීවිත හානියට ඇති වෙන ඊට පස්වෝ දැන් මේ අර ලක්ෂේ ආ ප්‍රකාරි මහිතරින්දෙන් රජයෙන් කරලා ඉන්න නිලධාරි හතර දාලා තිනව. ඒ අය එන්නේ උදේට එනවා. අලිවැට කොහේ හරි කණුවක් පෙරලපු හැටි එතෙන්ද ගල් කැට දෙකක් තියලා හිර කරනවා. මම ඊයේ දිසාවතුමියටත් මේක කිව්වා මේ අලිවැට මං ගලවලා මෙන්න මෙච්චර කණුව වල දාලා මේවා මේ විදිහට රජේ සල්ලි වියදම් කරනවා විතරයි. මේවෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මේක මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. මේකට මායි දෙරදී වනජීවි ඇමතිතුමා. එහෙම නැත්නම් රටේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා. මේ වට වග කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් කියන්න අපේ තියෙන ගොවි ජනතාවගේ ගොවියන් එන්නෙන්ට ජීවිතේ හානි කරගන්නවා මිසක් අපිට ඇති ප්‍රයෝජනයක් නැහැ මේ ගමේ ආස්තියෙන් තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. ඒ රස්ස ටිකක් රස්සක් මම මේ වගේම mesma inhabited by a village. Our world, the birth of Kamalallit回去 would stay in front of these deserts. But then we realized that this Gao Barato is not limited by and from 1. posit snowa හිටපු ජනාධිපති ඒ දවස්වල මහවැලි යර්ණතියේ උතුමට යෝජනාවක් කළා මේ අලි අලි ගම්වැදීම නවත්තන්න ලන්නට යදලා තියෙන මේ විදුලියකට ක්‍රමය අසාර්ථකයි මේකේ වල්ලලි හොදට පුරුදෙලා තිනව මේ අලි වැටට පයෙන් ගහලා අලි වැට කඩලා ඇතුලෙන්න දැන් මේ ලැබුණු ප්‍රකාශත් එක්ක මෙහෙනම් අලි වැට අත්‍ය තියෙන බව සඳහන් නමුත් මම යෝජනාවක් කළා අ කටුපතක් කෙටි අ කටුපතක් වගාවක් මේක අලි වැටට ඇතුලෙන් කැලෑ ප්‍රදේශයේ කැලේ ඇතුලෙන් මීටර දෙකමාරක් මේ කටුපතක් යොදන්න කියලා. ඒ සාර්ථක විදියට මගේ තිබුණ පතොක් ගෙනල්ලා මොරගහකන්ද ජලාශයේ ඉඳලා අලුතෙන් කළුවඟ පැත්තේ කපපු ඒ අලි වැට දාලා තියෙන කවදාකවත් එතනින් අලියෙක් ඇතුලට ඊළඟ යෝජනාව තමයි මේවන විට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කරලා ඉන්නවා බහුකාර්ය කාර්යමණ්ඩලයේ කියලා අලුතෙන් පත්يين කීප දෙනෙක් මම මේ පත්‍රයත් ඇති අපේ පැතිවල හැමතරම දාලා ඉන්නවා ඒ අය කරන්නේ ඇවිල්ලා වල් කපලා අර මෙතන වගේ අලියා පාගපු කණුවක් කෙලින් කරලා කියတာ හරියන්නේ මේ අය යොදवला විශාල පරිමාණයේ මුදල් වියදම් කරන දෙයක් නෙවෙයි මේ ඕනතරම් කැලෑවල ගල්පතු ආශ්‍රිතව අර මම කියන පතොක් වර්ගය තියෙනවා. garu ජනාධිපතිතුමනි, මහවැලි ඇමතිතුමනි, වනජීව ඇමතිතුමනි ඔබතුමන්ලට මේ අවධාර්ණය කරන්න. මෙන්න මේක අත්හදා බලන්න අපි අත්හදා බලලා මගේ ගෙදර ඉස්සරහ වැට දිගටම පතෝ මම හදලා තියෙන. එතනින් කිසුම දවසකලියෙක් එන්න අලියා පාර එහා පැත්තට ගිහිල්ලා තුල්ලා තමයි ආපහු වෙන්නේ. මොකද මේ පතොක් වර්ගයේ ඒ තරම් විශයි අලියාගේ කකුලක ඇනුනොත් එහෙම ඌට වේදනාව දැනෙනවා. ඒ නිසා ඌ ඒක දන්නවා. ඒ නිසා අලියා එන්නේ නැහැ. මේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සක්‍රිය කරන්න බැරිනම් මම කියන මේ සජීවි අලි ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ස්තූතියි. මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍යයි. මේ ජංගම දුරකථනයේට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩ අපේ YouTube නාලිකාවේ දකුණු පැසෙන් තියෙන subscribe ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට යවස්තාක උදාවෙනවා. එහෙනම් මතකයතුව මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe එකදලා bell සලකුණ ඔබලා like කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමමු මෙවැනි වීඩියෝකින්. මම හින්දි කරුණ කුමාරය.